بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت والى البحار فجرت واذا القبور ضعفرت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 بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدواكنا يوم الدين ثم ما لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله الله, الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر